Fa e hey, kumekucha kumekucha kumekucha eh hey, ikiwa ni mara kwa kwanza kutembelea chaneli yetu tafadhali jiunga na chaneli hii kwa kubonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii imeandikwa subscribe. Asante. Sasa tuendelee. Eh hey, Harmonize amepata kuachia ngoma yake mpya akiwa na mwana E, tumeona ngoma hiyo inaendelea kufanya vizuri zaidi e, katika mtandao wa YouTube lakini pia tumeona e, wasanii wengi e, ikiwemo Diamond Platnum akionekana Aki, e, kuibeza ngoma hiyo anakudai ni ngoma ambayo sio nzuri e, haikustahili kuimbwa hivyo e, lakini tumeona mwana FA amefanya kitu cha tofauti zaidi katika nyimbo hiyo e, na tumeona harmonize na mwana FA ni ngoma ambayo yani ni kama watu ambao e, walikuwa wanatarajiwa sana na watu wengi kwamba wakifanya kitu tu kawa kitu bora zaidi e, kulingana na staili zao wanavyoimba e, tumeona ngoma wengi pia wameonekana e, kuto kuyelewa na kutaka kuiskiliza mara mbili mara tatu e, harmonize ameachia kitu kizito zaidi e, na ameamua kuwakera e, wasanii wengine ambao wanamjadiri e, na kutuma machawa hasa e, kimlenga diamond platinum lakini pia tumeona e, wasanii wengi wameendelea kujitupia mapicha yao makali na mavideo makali wakionyesha wapo e, kwenye kombe dunia huko eh, kwatal na wanaendelea eh, kujituma zaidi kwenye mitandao ya Instagram eh, ususa pia YouTube tumeona kuna baadhi ya wasanii wanaendelea kujirusha akiwemo wa baba 레vo pia huyu ni chawa eh, na pia tunaona Mwijaku pia anajirusha eh, akionyesha wazi yupo kwatal kwa, kwa maana hiyo ni kama wanataka pia kumkera harmonize lakini harmonize ana shabono nao yeye anaendelea kupiga kazi kama unavyoona hapo eh, ameachi kich kitu kizito kizito ambacho watu wengi wanategemea kinaweza kafanya vitu vizuri zaidi na mapinduzi makubwa katika tasnia ya muziki hapa e, nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla lakini tukumbuke pia harmonize alipata kujitoa katika lebo kubwa ya mziki e, ambayo ni lebo ya mwanamuziki mkubwa nguri e, barani Afrika na Tanzania kwa ujumla ambayo ni diamond platinum e, na baada ya kujitoa huko yakidai e, kwamba kuna unyonyaji mkubwa e, harmonize conde boy ceo huyu e, akaamua kufungua kampuni yake mpya ya, ya kusimamia ni lakini pia tumeona amepata kuwapoteza wasanii wengi sana eh wakina chidi wakina kili e, lakini pia tumeona kwamba amemfukuza pia Angela e, kumbuka kidi na chili pia walikuwa apo katika rebo ya Arikiba e, Kings Music e, na walipokimbilia konde konde music tukana na ushawishi wa harmonize pia na wenyewe kaona wameshindwa e, na nako wakapata kujitoa harmonize sasa ameamua kufanya kazi kama jeshi la mtu mmoja e, harmonize ni msanii ambaye anatembea wengi wanadai kwamba anatembea kupitia e, kiki ya diamond platinum e, na kwamba nyimbo zake nyingi hazitembei pasipo kumtaja Diamond Platinum ama kutembelea kiki ya Diamond Platinum kwa kumsema e, at least hata vibaya tu mpaka hivi sasa ni furaha kubwa sana kwa mashabiki wa harmonize e, kwa maana wameendelea kumsupport Licha ya Harmonize kuonekana na maadui wengi baada ya kutoka WCB, e, wengi wamedai kwamba WCB walikuwa hawataka Harmonize atoke e, katika lebo hiyo kwa maana alikuwa ananufaisha sana na kuwafaidisha lakini pia Harmonize ameendelea kuwa kivuri cha Diamond Platinum kutokana na kwamba alikuwa e, siri zote za Diamond Platinum anazifahamu na e, namna ambavyo anatrendi anafahamu kwa maana hiyo huyu ni kivuri cha Diamond Platinum kila anachokifanya lazima aende sawa na Diamond Platinum